යාලුනේ ඉතින් මම වල දාලා තියෙන අද දවසේ මගේ ආදායම. වැඩි 70 බන්දායි. සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට ටුක් විතර මහන්සියලා සවහර කෙනෙක් ගන්නවදල. එක දවසක ආදායම. විතර ඒකට හේතුව එකම එක දෙයයි පුළුවන් fasting ආයතනයට සම්බන්ධ වෙලා ඔයගේ ජීවිතෙත් අපි එක දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගේ පන් දෙත වාරික එකතු වෙනවා. right? reset temu reset ela loku gamanak yai right samahara ait e mona hari dunnaama hari aadambalay samahanawa tiyena dehi vitarai neida na eka hithanne pa lankawa ithim real man network marketing company ekak meka lankawa ekak pittad ekak nemeyi oware meken loku durak yanna